Tamási Járon, karácsonyi pásztorocskák. A szabad tűzhelyen, a betlehemi majorban hajladozik a tűz aranylángja. Csodapásztorok melegednek a tűznél, melyek a fénye átvilágít az időn, és emlékezni serkent engemet is. Tizenhárom éves voltam, s vezére a zsenge pásztoroknak. Ezek a zsengepásztorok mind korombéli fiúk voltak, akiket gondosan megválogatva vettünk fel a nyájba. Amikor a kör bezárult kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek vezért választottunk, aki majd a karácsony este a belső beköszöntőt is mondani fogja, mint a ma leányos házaknál, ahova behatolunk. Aztán választottunk külső beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólni, és hát meg is küzd azzal a másik nyájjal, amelyeket ott találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a tűzmestert, aki vezényli az üdvözlő puffantásokat, majd megválasztottuk az énekvivőt és a móka mestert, nem különben a nagymondót, aki mindent le fog torkolni, szükség esetén még lódítva is égtelenül és aztán tanulni kezdtünk. Így készültünk a szent hadjáratra, a karácsonyi kántálásra, s vártuk a napot és tele lélekkel az estét, amikor aranyfényjel feladjuk a betlehemi csillag. És végre a föld örömet kiáltott az égre, az ég örömet kiáltott a földre. Karácsony este lett. Az áradó örömben, úgy ringott a völgyben a falu, mint a békesség tava s a tóban egybegyült a tizenkét zsenke pásztor, mint tizenkét aranyhal. Elindultunk kövér örömmel, s miközben úztunk a patyolat estében, felzengett szívünkből az ének. Szállott az ének, és zengedezve hirdette, hogy a bedlehemi hírmadára mi falunkba is hullatott egy toldot hullatott egy a kicsi nép ismeretlen falujába, s öröm nyugodott azon, ami hult, és piros megemlékezés a szegények felől. Így énekeltünk, s haladtunk lassan a falu között, a fehér világon, és miközben haladtunk, imitt és amott is felzengett az örömnóta, és s úgy világított valahány ének az éjszakában, mint a pásztor tűz lobogása. A falu is megbojdult egészen. Megbojdult, mert a reménység öröme szállotta meg az embereket, és kisöpörte szívükből az esztendő gondjait. Csak éneket teremtett a száj, vagy jó szót. A vérből sem hullott indulat azon az este, hanem megnyúlva csörgedezett a vér. Akár Betlánban a batak, minek a vizéből szeréden ittak a csordapászorok gazdátlan jóai. A házak tetején hóvilágított, bent a szobákban pedig szeríten a lámpa. És amikor valahonnét úszva a holdvilágon felhangzott az ének, leányocskák fürkésztek az ablakon át, s úgy várták madaras a zengő sereget. Megálltunk egy ház előtt, mely első volt a tervezetben. Lázár gazda lakott a házban, s volt neki egy lánya is, aki két bimbót a rózsabokorról már leszakított. Hát azon a kapun, örömhír ének szóval bátran bevonultunk, s még fent az ereszben is, az ajtó előtt énekeltünk egyet. Amikor ezt sikeresen elfújtuk, hagytunk módosan egy kevés csendet, majd felcsendült a külső beköszöntő hangja, mondván a megkívánt harsány hangon. Örülj és örvendez, nemes házigazda, ki kigyúlt a világnak Betlehem csillaga. Örülj és örvendez, kedves háznak népe, hogy ide vezérelt a csillagnak fénye. A csillagfénye szerencsés csendbe merült. Vagyis bent a szobában nem volt egy másik nyáj, amelyik belülről valami elmés kérdéssel rögtön megtámadott volna. Így aztán csak Lázár gazda szólt ki nekünk ünnepélyesen. Mondván, jónál jobb hírt hoztok, halljuk valahányan. Gyertek azért behjjebb, akármilyen bátran. S a szó végére meg is nyitotta nekünk az ajtót. S mi pedig, egyenes célna sorokban, mint a vadlibácskák bevonultunk az ünnepi szobába. Nekem, mint belső beköszöntőnek, a sor kellett állnom, s állottam is mély szívesen. Katonás léptekkel előrevezettem a sort, úgy annyira, hogy a sorvégi pásztorocska az ajtón belül még helyet vehessen. Akkor megvártam, hogy a léniát, ha valami hiba lenne benne, gyorsan kiigazítsák. És majd egy negyed fordulattal, egyszerre is valahányan, frontot vettünk, pattanva a ház gazdája felé, ki a feleségével és a leányocskával ott állott, várakozva az asztal mellett abban a percben, amint a csizmácskánk szára megcsattant a fordulatban, jobb kézzel és egyetlen villanó mozdulattal levettük fejünkről a kocsmát, és én pedig hangzatosan megszólaltam, mondván, ahol a nap felkél amatájról jöttünk, Hírmondás kedvéért nagy utakat tettünk, mert szólott egy csillag éppen felkelőben, hogy gyorsan induljunk éféli időben. Napkelet országból így el is indultunk, s ezen kedves házba hozott el az utunk. Dícséretét zengjük Jóda nemzetének, mert kinyílt virága Dávid veszélyének. Származásunk felől sem hagyunk kétségben, vagyis bajban nőttünk, startós szegénységben. S kik a juhnyáj után vénen ván szorognak. Fiai vagyunk mi csodapásztoroknak. De hát ez voltunkat az úr nem tekinti, hanem angyalával nékünk megjelenti, hogy földre lejöve világ megváltója, kinek a minnyájunk igaz szószólója. Amen. És erre az ámerre De abban a pillantásban Puskaporos pisztajával a lábszára mellett, a pádunk felé, Oly nagyot puffantott a tűzmester, hogy a lámpában a láng is a pironkodó gizsla megriadt egyaránt. Mi pedig harsamban mondtuk a lövésre. Szent jó estét kívánunk! Ezzel aztán a szertartás madara el is A sor megbomlott, mosolyra derültek a szemek és örömre az arcok. Szíves szóval a gazda is bíztatni kezdett minket, hogy vegyük közre az asztalt, s le. Köszönkedtük a szíves szót, és még nagyra becsült férfiak, kiki -ki a megillető helyre le is ült. A kislány pedig, mint nyíló háziasszony, asszony hozott az asztalra, és egy cserépfazékban tölt káposztát. A kolbász még cserszegett a forró sírban, rotyogott majdnem a káposzta is. Szokás szerint, hogy az étek is csillapodjék még valamicskét, a gazda Szilva pálinkát töltött, és a kisdedi Jézusra köszöntötte, aki éppen akkor nagyon fázódott a barmok között. Aztán enni kezdtünk. S evés közben egyre jobban megeredt a szó, mely a betlehemi pusztáról lassan kint hazarepült, és kezdett megtánni derülvel. Vagyis az ideje megjött a játéknak, melyet előre megbeszéltünk. Ránéztem hát a múkamesterre, s így szóltam. Messze van még az idő, amikor szakálla lesz. Kinek? kérdezte a kislány. Aki ma született, annak feleltem. Tudván, hogy a kisdetről beszélek, pírba borult a kislány arcacskája. Mi kedvesen nevettünk a rózsaszínű zűrzavaron, a mókamester pedig színre lépett, így szólt. Én megelőztem az időt, hallják-e? – No, és az hogy történt? – kérdezte a gazdal. A munkamester helyzetet vett, és konyarítani kezdte a történetet, mondván. – Hol van az a harcsa fűrész, te Kérdi apám a tegnap előtt reggel. – A helyén van, mondom neki, mire a apám szól ismét. – Hát, ha a helyén van, akkor is össze, mert megyünk, s levágjuk azt a nagyfát a csorgónál. Itt megereszkedett egy kicsit a szóvas hajtatta. folytatta. Hát, mi el is mentünk, s egy óra alatt megérkeztünk abban az érgalmatlan nagy hóban. Megkerültük a nagyfát, s a töviről széjel pallottuk azt a rengeteg havat. Aztán télre ereszkedtünk, s neki a fűrészt a fának. S oly lelkünkből húztuk, hogy a fa ágain reszkedett a hó. No de, haladtunk is dicséretesen, mert egy fél óra múlva, mint egy recsegő zuhatag, földre döndült a fa. És a döndülés után, ahogy a verejtéket le akarnám törölni a homlokomról, hát oda pillantottam a facsonka törzsökére, de fel is akat rögtön a szemem, mert a patörsök fehér lapján nem semmit láttam, hanem az elszomorodott Jézus szakálas fejét. Jaj, igazán? mondta a kislány. Miről a mester még bizonykodott is, mondván, a béka a hitetlenek nyelvire rakja a tojásait, ha nem így volt. És éppen tettük volna, hogy tünedezünk a nagy csodán, de akkor megszólalt a nagymondó, és tiszte szerint így szólt. A semmi hallják-e, hanem János keresztapám, a múlt héten egy vaddisznót lőtt jó nagy vadkocát. Otthon neki is állott mindjárt, hogy felhasítja. És ahogy ott előttünk éppen felvágja való hasát, hát a hasadékból két vadmalac szökött elő. Jaj, csak ugyan, mondta ismét a kislány. Bizony, fűzte tovább a nagymondó. De keresztapámnak is volt-e szebezzek, mert hogy megjegyezze azt a két vadmalacot, a fülét mindjárt béhasította mind a kettőnek, és aztán, Elcsapta őket az erdőre, hogy majd jövőre meglője őket, mint kézdisznókat, jogos tulajdonait. Ha bejokos volt, ámult a kislány. Okos, okos, nézett a kislányra a munkamester. De aki elbeszélte, az sem ingyen tette, mert igen nézi a maga fülét. Megrebbent rögtön a kislány, s a két tenyerével letakarta mindjárt a két fülét, és a két szeme pedig fényben röbdösött, mint két cseppecske matár. Mozsjogtunk is rajta, leszerettük is. S kedvelt ő is minket, úgy emlékszem, mert elmenőben virágot tűzött a sapkáinkra. S mi azokban a virágos kocsmákban rázentítettünk egy új énekre. S a patyolat estében, zengedezve haladván egy másik lányos házvelé, ragyogott nyilván a mi szemünk is, mint a betlehemi csillag.